Já mám nějaký ten kroužek, takže třeba chodím na tu flétnu, nebo na orchestr, To. No, většinou to. No, odpoledne mladší dcera od dvou do čtyř, do půl páté spí, a pak jdu do práce na hodinu a pak jsme doma, buď jsme na zahradě, nebo jsme doma. Tak. <laughs> Bohužel se většinou musím vrátit do práce, jelikož pracuji, tak zhruba do pěti. No a když je čas po práci den, tak a je hezky, tak se třeba někde stavím na pivo s kamarády nebo... Jelikož mám zahrádku, mám dvorek, tak prostě pozalévám, jo, podívám se, jo, co je třeba sebrat a tak dále. V zimě do skleničku. jo, mám ještě pole, tak na pole teďka vám můžu nabídnout, jestli chcete švestečky z naší zahrádky. Já odpoledne skončím ve škole, vyjdu ze školy a já jdu většinou na portál, dát si trochu vína, protože vlak mi jde za hodinu, takže mám plno času. A co tady je Portál je moje oblíbená kavárna.